מהי נשים המקור הזה טוב? אני מיכאל. איזה יום אני אשתלחכם? סירטון של פטיחת חבילות. אז יש לי פה את הסכינים שלי. 하하하. אני קורא שאתם לא רואים את הקטבית בבית שלי. אל תבואו לבקר אותי. מה? אני כאן. מה? אני כאן. מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? מה? right, the cable is not too long, that's good. I'm wearing a red sweater and I'm thinking that it's warm. good. How much did you pay for the sweater? What about the price of it? I paid a little bit yesterday and all natural. eh? Did אפשר להתחיל לעבוד אוקיי, okay, אז אני אמקח קבוצת צעב השיער שלי חלה כזה, לא כזה חוכמה אבל uh, תראו איך הוא יראה לא ימחליק איך הוא יראה לי מברשת מחליקה אוקיי, okay, אז ככה בעצם צריך לעשות ממש מבריש וככה לאט לעבר וואו זה מחליק צ'ק זה מחליק ממש כמו מחליק אני ככה, אוו. אז ממה שאני יודעת, הדפני בעצם עברה את כל התקנים ואת כל הסטנדרטים כמובן שיש לה חיכויים, אבל אתם יודעים, חיכוי יכול להתפוצץ, יכול להרס, יכול לעשות לכם מלא פדיחות וזה קצת מסוכן מצד שני, תמיד המקור יותר יקר זה עולה 700 שקל שלטעמי זה קצת יקר כמובן שאני אשים לכם קופון למטה של הנחה בדרך כלל עם מחליק זה לוקח לי כאילו, לא יודעת, 5-10 דקות אבל עם זה זה לקח לי פחות 3 דקות נראה לי, לבעלות שיער מטולטל זה יהיה עוד יותר טוב כי אני, אני שיער חלק זה לא חכמה כאילו אני לא, שום דבר פה לא מחור, חברים אני באמת התאמתי בזה הדבר הבא שאני ממש רוצה לפתוח מול העיניים שלכם זאת קופסת יופי חדשה שהמחיר שלה קצת יקר זה 139 שקל לחודש לקופסה חודשית כן, אז בוא נפתח אותה לא פתחתי אותה עדיין, קוראים לה בוקס אה איזה חמוד זה רשום פה בקרטיסייה הזאת את כל המוצרים שיש בקופסה, אז בוא נפתח אז דבר יש פה אה, מינר לקונקטנטן כזה, כלמר אוקיי, הדבר הבא שרשום לי שיש לי פה זה ערכה גודל מלא של חברת מינראז שנבחרה במיוחד לבורך וכוללת שלושה מוצרים, רב שימושיים, bla. כל צבע יכול לשמש איפור עיניים ברונזר או אז כן, מגניב זה המיניטאץ' הכל פה בגודל מיני, אם לא הבנתם טדאר אוקיי, אז יש לנו אחד ורוד ויש מamas שימרים ואחד שחור ויש לנו אחד חום זה כמו מברשת כזאת זה צללית מאוד שימרית ההדבר רבה שיש לנו זה מינילאק מבית OPI זה קוראים לו מה שם של החשמוד שלי מראשת הקטנה אני לא מוצאתי את זה שם פיצור זה בצבע אפור אה, זה כן, כאילו OPI זה אחת החברות הכי ללקים הדבר הבא זה שמן לאור מסביב לציפורניים של חברת אבופלקס אה, כן, לידיים פרשיות אוקיי, אז אה, מה שצריך לשים את זה זה פשוט סביב הציפורניים. אה, תראו, זה ממש מברשת כזאת וכאילו לוחסים ואז אצל חומר או, מגניב, יצא חומר ויש לנו פה פצירה פרחונית מי גוף, הנה בגודל מלא של למייסון דו סבון נגיד ואמרתי את זה בצורה טובה ניחוח צרפתי כדי שתמיד תריכי מהממה אז בא לי להראה וואי, ריח ממש טוב ועל הדרך תתנשיא בקרם ידיים וקרם פנים מהחברה הבריטית ניל סייארד גם לפנים וגם לידיים, או לא שמעתי דבר כזה? בסדר? יש איזה ריח מאוד חמוץ כזה, חריף צמידים, המגנים, חמוד ותראו, יש פה ינשוף איזה חמודי דודי כמעט שכחתי, יש פה גם מסקה של בלומינג לאשז שמחברת דבורה כן, והמברשת היא די קטנטונת כזאת אוקיי זה הכל הדבר הבא נעצום עיניים מה זה פה? מה זה? אוקיי חברת בגדים שקורים לה רומווי וכבר דיברתי עליה בעבר עשיתי עליה סקירה בערוץ שלי קישור למטה אז כן, הם שלחו לי בגדים אם מחול, אם אמרתי נעמם או, מה זה? בוא נראה סוד או, oh, אוקיי, okay. שרשרת עם פרחונית נשים אותה על ה... שנראה כזה פריטי זה סבון לאסלה בניחוח פירוטרופים והיביסקוס אוקיי, okay, תודה רבה! תרצינו את המשקים מה אתם שולחים לי מה? איך זה קשור לערוץ שלי? איך? אוקיי, הדבר הבא, אני יוצא מטעיניים החבילה לא בסוף אוקיי, אמיקה, כידוע לכם אני לא אוהבת באמיקה, הם מאוהבים בי, סיפור רעבה בלתי נגמר אז הם שולחו לי את ההדסטרונג הרספרי שלהם, שהוא בעצם מקבע את התסרוקת שלכם להרבה מאוד זמן הנבר הבא די, די, די, די! הם שלחו לי את הדוויזרד שלהם המפורסם, שזה בעצם פריימר לשיער שהוא גם מגן מחום, והוא גם אם אתם רוצים לייבש את השיער רצוי לשים אותו וכן, אני ממש חולה עליו, הוא גם עושה מראה מבריק כזה והוא ממש כמו שמן לשיער הוא עוד שעה נגמר לי כי יותר מדי הדבר הבא זה heat Defense Serum של אמיקה שזה בעצם השמן שלהם שהאמת הוא בא אליי, אה, גמור ואני אגיד לכם למה הכל פשוט נשפח כי הבקק ממש גרוע, הוא לא נסגר טוב הכל החומר יצא החוצה, מה שכן החומר מושלם, האריזה עצמה מעצבנת, זה שמן שמגן מחום וזה גם שמן שמבריק את השיער וסביב אותו בקצוות ויש לנו פה מוצר שאני קודם כל מי משתמשת במקלחת שזה בעצם המסיכה על השיער שלהם קוראים לה נורשינג יש לה ריח מהלב של כל מוצרי עמיקה, אתה אם אני משתמשת בה, וואו והיא באמת עושה לי את השיער רח, נעים, משגע וחלק כאילו, אם אני שמה מסריכה אחרת, השיער לא חלק איתה, השיער ממש חלק אוקיי, הדבר הבא ששולחו لي זה... מדבקות לציצים واو. אני לא יודעת זה חוקי בכלל, שתראו זה לא, לא נראה לי. זה בעצם במקום חזייה, זה אמור להיות מדביקים את זה, אם אתם לא רוצים, אם יש לכם גופייה או חולצה שאתם לא רוצים שירו לכם את החזייה הנה חלק מז, הנה עוד חלק מזה ואם אתם חושבים שאני באמת אנסה את זה מול המצלמה, אתם חיים בסרט והדבר הבא זה... מחנות בגדים באינטרנט, גם מחול, גם דיברתי עליה בעבר קוראים לה שי או, גם חולצת יפות אתם רוצים שאני אפתח את הזאת?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 יופייה ב-Atid ב-سيرטונים שלי כמו מלצ יש פה שampoים ארגان מרוקאי ללא מלח יש פה מסחחתי פולית בתוספת קרטין ו-אבצ מסחחתי מולטי אקشن ל-سعر ללא שטיפה זה מניין מסחחתי פולית עם שמן ארגان ו זה קרם גוף אורחידאה אנטי-אייג'ינג קרם גוף אורחידאה אנטי-אייג'ינג גם בריח אחר כנראה וזה גם קרם גוף חמאת רגליים טיפולית וואי ויש לנו פה שמן ארגן בריכול גבוה לשיקום ותיפוח שיער יבש ופגום להתראות, קופסה אהו, שלי אוקיי, והדבר האחרון שיש לנו פה זה מחנות בגדים באינטרנט שהיא ישראלית הם מביאים יחד עם הבגדים שלהם גם סרט מדידה כדי שתמדדו את, ה... את כל הגוף שלכם אז די מגניב וקורים לה בעצם פאם הבגדים בעצם זה זה אם אתם רואים זה חולצה משלהם כאילו מהם ושל מימימה רוס גם, אני כמובן בחרתי הכל, זה סופר מהמם אה, מחירים קצת יקרים, אבל בגדים עצמם איכותיים מאוד וגם יש להם המון אה, מידות שזה one size אז אם זה לא מתאים לכם וזה הרבה סייאנו כן? אין יותר כלום טוב, אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא ביי אז אני כולי בסבבה שלי, עורכת לכם סרטון בלי איפור ועם פיג'אמה, תיתלמו ואז אני רואה עוד חבילה, אז חשבתי חייב להכניס את זה אוקיי, אז מה יש לנו כאן? אה, יש לנו את המשחת שיניים של קולגי טוטל שהאמת אני אוהבת את זה ממש ואני משתמשת בזה כי זה מלבין את השיניים וזה, וזה ממש בריא ומומלץ על ידי הרופאים הנפלאים וככה זה נראה, אוו, ומה עוד יש פה? אוו, מגניב, תראו, איזה מברשות שיניים בצבע זהב יש לה מברשות כאלה כזה בפנים שני גולים קטנים כאלה שחורים מפלסטיק שנראה לי הם אמורים לצחצח את השיניים יותר טוב